هذه الأيام من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار وأن يجعل الجنة مآلنا وأن يطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن وأن يؤمن الله الخائفين وأن يسد دين المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين ومن أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه يا رب واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين وأكثر اللهم مجالة الذكر والعلم تلك في بقاع الأرض حتى تنزل رحماتك يا ربنا علينا فنحن إلى فضلك فقراء وأنت الغني الحميد اللهم تولانا بلطفك واغفر لنا وارحمنا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامه ولا مبدلين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين يا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ثم اما بعد حي الله كل من يصنع خيرا لامه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجزى الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد راعي هذه الجائزه على ما يقدم لدين الله سبحانه وتعالى وجزى الله كل العاملين في هذه الجائزة وكل الذين يخدمون كتاب الله سبحانه وتعالى والله اجعلنا من اهل القرآن واحشرنا في زمرة اهل القرآن واجعلنا من المطبقين المنفذين لما في كتابك يا رب العالمين ثم اما بعد الحديث عن ثقافتين خطيرتين أو موقفين خطير خطيرين للمرأة المسلمة بين ثقافة وافدة وعادات لا تنطبق مع ديننا راكدة فما بين راكد ووافد يكون حديثنا اليوم نبدأ القصة من أولها العرب لم يرحبوا أبدا بوجود الأنثى في البداية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود والعياذ بالله رب العالمين مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به هل مات هذا العربي الذي كان لا يستبشر بالأنثى أم أن له سلالة ما زالت هذه الجينات العربية تحمل هذا الاشمئزاز من هذا المخلوق الضعيف الحساس العاطفي الرقيق الموصول برب العباد الذي كرمه رب العباد عز وجل حقيقة الأمر من رؤيتي على مر السنوات أن أحفاد هؤلاء العرب الذين لم يرحبوا بوجود الأنثى بينهم ما زالوا موجودين والجينات العربية تعمل وأرى كثيرا من الأسر بيننا من العراق شرقا إلى المغرب غربا ومن ميناء الاسكندرونه شمالا إلى الصومال وأريتريا جنوبا نرى كثيرا من أخواتنا الفضليات التي يذهبن لتهنئة الوالدة بما ولدت فإذا علمت أن الوالدة أو التي وضعت وضعتها أنثى طيبت خاطرها وكأنها أصيبت بمصيبة إن شاء الله خير بإذن الله إن شاء الله يجي لها أخ طيب ولم يأتي لها أخ ندفنها فأصبحت الجينات العربية مستشرية عند كثير منا ولكن أرى حقيقة في صورة مشرقة أخرى أن كثيرا من الأباء وكثيرا من الأمهات يفرحوا كثيرا عندما تكون المولودة أنثى لأن رزق البنت ضعف, ذك... ضعف رزق الولد وأن رزق البنت وأن البنت في القرآن مذكورة قبل الولد يهب لمن يشاء إناثا لأول نعمة ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة فبدأ رب العباد في منه وكرمه بمنه وكرمه أن يذكر الإنسان أنه يهب لمن يشاء إناثا في المقام الأول ومن بكر بأنثى بكر له رزقه وبورك له فيه وكأن رب العباد يخاطب هذه البنت الضعيفة ضعيفة ورد في الأثر هذا ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت وفي يعني في رعاية الله سبحانه وتعالى وبالمنطق العقلي البنت تأتي لنا بأسرة فيأتي خاطبها بأسرته لتضيف لنا أسرة إلى عائلتنا والولد تأخذه أسرة فيقتطع الولد ويصير أحيانا قريبا من أسرة زوجتي أكثر من قربه من قرب الزوج البنت إلى حماه وإلى حماته أم زوجته بهذا المنطق العقلاني نظر الإسلام إلى المرأة تكريما لهذه الإنسانة ليس في القرآن سورة تسمى سورة الرجال بل إن سورة النساء من طوال السور وضحت فيها حقوق المرأة وحقوق الميراث والحقوق والواجبات حتى يستبين لنا كيف نظر الإسلام لهذا المخلوق الذي هو يمثل نصف المجتمع عددا وكل المجتمع تأثيرا فهو يمثل نصف المجتمع عددا ويربي لنا النصف الآخر أيضا رأينا كيف احتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببناته واحتفى بالنساء وكيف كان يكفكف من حدة أنجشة وهو يحدو للإبل ويغني لها ويرفع عقيرته ونسائه الفضليات الطاهرات أمهات المؤمنين يمتطين على سنام تلك النوق وهذه الجمال ويقول رفقا بالقوارير يا أنجشة من من أبنائنا علمناه قبل أن يتزوج أننا سوف نزوجك بقارورة من القوارير ولا نفهمه أنه سوف يتزوج حية من الحيات أو عقربة من العقارب ولا يكون كهذا الشيخ الذي كنا كلما زرنا شيخه رحب به شيخه على طريق المداعبة بين شيخ وتلميذه فكان شيخنا إذا سأله شيخه كان شيخ هذا فوق 95 سنة فكان نذهب في معية شيخنا ويسأله شيخه كيف حال أمك؟ كانت أم شيخنا ما زالت تعيش الحمد لله بخير حية ترزق وكيف حال زوجتك كان يقول حية تسعى ويقول وأنا بين الحيتين أعيش لكن شتان ما بين حية ترزق وحية تسعى ولكن تسعى بالخير إن شاء الله ومن تصور أنه حاوي أو أنه يعني ملاعب الثعابين فلا بد أن تظهر له حية أما إن أظهر وداعة ولطفا وثقة بالله عز وجل فإن رب العباد لن يرزقه بحية وإنما يرزقه بمن تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى إذا في المقام الأول العرب لم يستأنسوا لوجود الأنثى وكان سبحان الله يعني العجب العجاب أن رجلا كشداد لما أنجب عنترة فجاء عنترة أسود فاستنكرته القبيلة على طريقة الألوان التي ما زالت تحكم بعضنا هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أشقر وهذا أسود والجاهلية الحديثة ظلت إلى الستينات تعيش في هذا الغم وكان في بعض المحلات في أمريكا وتعرفون أكثر مني يكتب على باب المحل لا يدخله الكلاب ولا السود سبحان الله لكن جاء الإسلام ليعلِي مقام التقوى ولا و و و يعني ويضع مقام الألوان لأن اللون إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى هذا أبيض هذا أحمر هذا أسود لا فضل لعربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح فبهذا المنطق نظر الإسلام فلما جاء شداد ورأى عن أسود استنكره فاستعبده وصار عبدا فيقال عبد شدات فلما أجاد عن اللعب بالسيف والمبارزة والطعان وكان لا يشارك قومه في حربهم مع ذبيان فلما جاء في مرة وأوشكت قبيلة ذبيان أن تدخل إلى خيام نساء عبس فجاء شداد وجد عنترة عبده امام الناس لكن ابنه في حقيقه الامر وجده يحلب الناقه قال له يا عبد تعال لتكر تعال شارك قومك في الايه في المعركه قال عنترة كلمته كلمته المشهوره العبد لا يصلح للكر والفر ولكن لا يصلح إلا للحلب والصر العبد ليست مهمته الدفاع عن الأوطان طالما فيه عبودية ولكن لا يصلح إلا للحلب والصر قال له شداد كر وأنت حر كر وأنت حر وقف عن ترته وقاد عبس وانتصرت عبس على ذبيان معارك متتالية عندما استشعر هذا العبد أنه حر والإسلام هو الذي أعطى الإنسان حريته بل في المقام الأول أعطى المرأة حريتها غير ما يقال إن خماركم ونقابكم وحجابكم قيد عليكم إن المقيدة التي خلعت حجابها وإن الحرة هي التي لبست حجابها لأنها تدرك متى مع من أو أمام من تخلع حجابها وبعيدا عن من لا تخلع حجابها أين هو الأجنبي أين هو المحرب المؤقت أين هو المحرب المؤبد فالحكوم الحكوم أترجم كلمة الحكوم الحكوم بالإنجليزية عن يعني الريموت كنترول اقر المجمع اللغوي كلمة الحكوم طبعا هتستهجن بالذات أولادنا وبناتنا الدارسات في بالإنجليزية ولكنها كلمة ثقيلة على ري... يعني الريموت كنترول ل... لطيفة خلاص لطيفة مشوها لطيفة ري... لكن اللغة العربية لأنها تتحكم وعندما نستبدل يعني بدأ ال... الجيل العربي الحمد لله يعني يسمع إلى كلمة الحاسوب بدأ يعني ينصب الحاسوب بدأت يعني لكن لا لما يقول الكمبيوتر أيوة كده فهمني طيب على كل ف... يعني هذا دليل على يعني انبهار المغلوب بالغالب وهو انبهار مؤقت وأذكر أن لي كان ابن عمة كان يدرس لنا اللغة العربية ونحن في الثانيات العامة فدخل إلى الصف الدراسي فوقفنا جميعا أيام كان فيه احترام للأستاذ يعني كنا نقف للأستاذ ولو سمع أولادنا وبناتنا هذه القصص نعتبر أنني من جيل الأساطير التي جاءت من القرون الوسطى المهم فقلنا نقف للأستاذ فلما وقف واحد منا الكرسي وقع على الأرض كرسي خشب خفيف وقع على الأرض فقال الأستاذ يا بني أقل عثرة الكرسي أقال الله عثرتك فقال الولد ترجم يا أستاذ سبحان الله فأولادنا يحتاجون إلى ترجمة العربية المهم أن المرأة المحجبة هي التي معها منطق التحكم متى تظهر حجابها ومتى تتغطى. إذا كم الحرية التي تشعر به المحجبة وتشعر بعزتها وكثير من الأخوات لما كانت قبل الحجاب كانت تتعجب متى أقتنع أن أغطي فلما رزق الله عقلها الهداية وقلبها الانشراح تتعجب كيف كان يرى شعري رجل غريب وكيف كان يرى ذراعي رجل غريب وكيف كنت أسير بهذا المنطق ولذلك الثقافة الوافدة هي التي علمت بناتنا أن تلبس هذا الحذاء صاحب الكعب العالي وبحث في كتب السيرة فوقعت على حديث صحيح رواه الإمام مسلم يدل على أن اليهود اخترعوا لكنا الكعب العالي ما شاء الله ابحث عن اليهود أنا لا أتكلم عن ثقافة الكعب العالي عزكم الله هذه ليست ثقافة ولكن أقول إن لا بد أن يعني إن ننشر بين بناتنا ان العلماء علماء البيولوجي وعلماء الصحه يقولون ان افضل الاحذيه للمراه هو الحذاء المستوي مع الارض. لان الكعب العالي بعد ما يعمل مشاكل في العمود الفقري يعمل مشاكل عند البنت عندما تتزوج وتنجب لانه يقلص اماكن معينه في الجسم نتيجه انحناء او موازنه البنت وهي تسير نتيجه الا تنقلب هنا او هناك. قال صلى الله عليه وسلم إن امرأة قصيرة من بني إسرائيل كانت تسير بين امرأتين طويلتين فطبعا المرأة القصيرة بين طويلتين مش عايزه تكون كذلك فأخذت يعني شيئا من خشب يعني عبارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكعب العالي، فظهرت طويلة بينهما ووضعت في خاتمها طيبا إذا مرت على رجالٍ سبحان الله إذا مرت على فتحت خاتمها فإن لم يروا منظرها يشم إيه؟ رائحتها فانظر إلى صناعة الفوضى منذ عصر بني إسرائيل عندما أرادوا تدمير العالم ولذلك الثقافة الواردة أو ما وافد وراكد الوافد الذي جاء إلينا جاء إلينا في, في, في البداية في لما ظهرت الصحافة في مصر أول ما ظهرت في العالم العربي والإسلام ظهرت في مصر صحافة ثلاث صحف كبار كان يملكها ثلاثة من المارونيين النصارى المبشرين وبعدين عملوا باب للمرأة بدأت المرأة المصرية تقرأ فالصحافة تتكلم عن كيف تتزينين لزوجك والله دي صحافه محترمة طب كويس بعد عشرين سنة كيف تلفتين نظر الرجل بعد ما كان زوجك بغليه الرجل الناس الطيبين يقولهم ما يقصدوا الزوج صح؟ بعد شوية الموضوع عالمي، يعني ما حد يستحي سبحان الله فأصبحت هذه الثقافة الواردة أو الوافدة تؤثر فينا تأثيرا عجيبا وأنا الآن بين محاور ثلاثة بين محور الإسلام العظيم الذي كرمكم وبين محور نحن وأجدادنا نتيجة عدم فهمنا لحقائق وكيفيه التعامل مع المراه وكيفيه احترامها بين يعني يعني عادات راكده لا علاقه لها بدين الله وبين ثقافه وارده تريد ووافده تريد ان تقتلع وتجتث ما بقي من جذور ولعل كراهيه الغرب الشديده لحجابكن وحجاب بناتنا في الغرب ان احد المفكرين اخبرنا أن المفكرين الغربيين أقنعوا أوروبا تقريبا على مدى 200-300 سنة الماضية أن الله غير موجود فلما ظهر جيل الصحوة من بناتنا في الغرب وأصبح الآن في أوروبا 30 مليون مسلم يوحدون الله رب العالمين 30 مليون 7 ملايين يعيشون في فرنسا فقط في فرنسا 2000 مسجد منهم مسجد بمآذن هذه الصحوه استيقظ الغرب على ان حجاب هؤلاء النشوه المسلمات من اصول مسلمه او مسلمات بالدخول سواء من مشرق او من مغرب هذا دليل على ان الله ما زال موجودا وهم يضحكون على الناس ان الله غاب ان العقل هو الذي اصبح هو الذي يعني يحكم الامور او كما قال الفلاسفه ان سنه الاله وعقلنه الايه وألهنت ال.. ال.. ال.. ال.. العقل ألهنوا العقل جعله إلهًا وأنسنوا الإله جعله إنسانًا يستطيع أن إيه أن نحكم أو نتحكم في شرعه فلما اكتشفوا ثبات بناتنا على الحجاب وفي البيئة العربية كلما ساروا في شوارعنا وجدوا الكثرة الكاثرة من محجبات عربيات مسلمات في بقاع الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى فاستيقظوا لقضية خطيرة أن الله ما زال موجودا وهم يضحكون على الناس ان الله قد غاب اذا كراهيتهم لحجاب كنا انما هي كراه كراهيه للحق حتى انهم يقولون نحن نريد دينا دون تكاليف يعني جيب دين لا فيه حجاب ولا في نهي عن شرب الخمر، ولا في نهي عن الربا، ولا في نهي عن كذا وكذا، انما دين كده ايه؟ لطيف يعني عباره عن ايه؟ لا أذيك ولا تؤذيني، آه انظر في وجهك ابتسم بهذا المنطق، هذا هو الدين الاتيكيت الذي يستطيع ان ايه؟ أن, ان يحكم العالم كله، لكن هذه الثقافه الوافده انتم ما بفضل ما اقتنعتم بها، ابدا، وهذا الضحك على الذقون المستمر علينا ان سبحان الله استشرت عندنا، فتبدا يضع مقاييس للجمال في كتب ومجلات للجمال وكده. اجعل أنفك روماني. تسأل المرأة يعني إيه أنف روماني. وإن الرجل يضيق بالأنف العريض الذي يسد الوجه. فتبدأ المرأة تبحث عن من يجعل أنفها روماني طبعا. فتروح عند صاحب الأنف الروماني. الأنف الروماني عشان يضيقوه لازم يشدوا الإيه؟ يشدوا الجلد. طيب. بعد شوية. الرجل إذا كبرت في السن فربما ينظر إلى غيرك فما عليك إلا أن تصغري أذنيك تبتدي منين يصغر لها أذنها تبحث عن وبعدين ارفعي هذه التجاعيد التي تحت عينيك التي تجعل منك مرأة شنطاء حيزبون عجوز فانت تبص في المرأة آه والله صحيح ده. طيب تعمل إيه تبحث لا إله إلا الله وبعدين تسأل المرأة سنك كام؟ يعني تقريبا صغيره والله يا استاذ بس الهم يعني كم يعني والله انا مولوده تقريبا يعني قبل ان تنشب الحرب العالميه الثانيه ب 15 سنه يعني مواليد 24 لا يا استاذ انت الحرب العالميه دي كانت السنه اللي فاتت سبحان تنتي الحرب العالميه قبل سنه 39 وترجعي وراها 15 سنه يبقى احنا دخلنا في يبقى الان ما شاء الله 70 سنه تقول لا وفي امراه عندها 70 سنه فالمهم الكارثه الكبرى أنه يقال أن ثلاث نسوة عملوا مؤامرة عملوا اجتماع كده قالوا عايزين نعمل تمرد على الرجال طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص احنا نقول للأزواج احنا لا فيه طبخ في البيت ولا كنس ولا غسيل ثياب ولا كي ولا خدمة أولاد تصرفوا ونعمل اجتماع بعد الشهر ونرى النتيجة عملوا اجتماع بعد شهر. أول واحدة تكلمت المرأة الفرنسية قالت يعني الحقيقة أنا أخبرته بهذا قلت له ما خلاص انتهى عصر العصر الذكوري انتهى لا في لا كنس ولا طبخ ولا كي ولا خلاص قالوا بعدين قالت والله أول يوم لم أرى شيئا اليوم الثاني لم أرى شيئا اليوم الثالث داخل معاه طباخ وسفرجي. جميل يبقى ايه أثمرت المرأة الصينية أو التركية قالت والله أنا الحقيقة أخبرته هذا الخبر فأول يوم لم أرى شيئا، ثاني يوم لم أرى شيئا، ثالث يوم لقيته داخل معه باقة من الورد والله عشان بناتنا اللي من الورد مع انها باقة، اصلا بوكي الورد هو باقة من اللغة العربية، يعني هذه كلمة مسروقة منا، باقة ورد ودخل عمل العشاء وجاء لي بالعشاء أمامي، ما شاء الله. طيب الخطة ناجحة. المرأة العربية والله أنا خبرته يا أبو فلان لا أكل ولا شوق، الله انتهى الموضوع، أول يوم لم أرى شيئا اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث بدات اشوف بعين اليسرى اشباح. اشرب ماء. انا لا ادري ما الذي حدث، لكن هي ثالث يوم بدات ايه؟ تشوف يعني الحمد لله رب العالمين. انا اقول ان هذه الثقافه الوافده بس حبيت اخفف عنكم يعني ما انتم لسه جايين من من بعد افطار وتجهيز افطار وانا عارف ان انتم واقفين من قبل صلاه الظهر وبعد صلاه الظهر وكان المجاعه سوف تحدث وان في المهم وسوف تعودون لتنظيف اثار العدوان التي حدثت قبل المغرب وبعد ناخذ للسحور وبعدين نجهز السحور وبعدين نيجي ساعه الفجر نايمين على روحنا نصبح وبعدين ينتهي رمضان الحمد لله صمنا رمضان فين رمضان المهم ف الثقافة الوافدة تلك هذه ثقافة ما قبلتها المرأة المسلمة الصالحة ولا البيوتات التي نشأت داخل إطار الكتاب والسنة وبفضل الله سبحانه وتعالى في العقود الأخيرة رزق العالم الإسلامي ببعض من العلماء النابهين الربانيين الذين التفت الأمة حولهم فأيقظوا فيهم حس الإسلام الحقيقي فأصبح اليوم الحمد لله رب العالمين بناتنا في الجامعات بناتنا في الثانوي الزوجات الفاضلات سواء التي تزوجنا حديثا أو أو بدأت تحصر أمورها في مرضات ربها سبحانه وتعالى ثم أنا أستغل رمضان وأقول لكم شيئا انتن إما يعني زوجة او ارملة او ام او مطلقة او من مجتمعنا ال ال الذي يصعب الحلال عانس قد يعني عبر بها السن وما تزوجت انا اريد في رمضان حقيقة ان تكتب كل واحدة من كنا تجربتها في الحياة فبعد ثلاثين سنة زواج أو بعد طلاق دام من خمسة عشر عام مثلا أو امرأة ترملت لتكتب كل واحدة تجربتها لو عادت الحياة مرة أخرى هل كنت أعادي أهل زوجي؟ هل كنت أعامل زوجي هذه المعاملة؟ هل فعلا هو إنسان كله شر وما فيه نقاط خير؟ طيب لماذا لم أستفد بطيبته او بخلقه الحسن وأتغاضى عن كذا وكذا من اخلاقه والله هذه ولا لا يعني مسرحات شكسبير ولا يعني قصص فلان وفلان وعلان وفلان ولا اجات كريستي ولا قصص الرعب ولا ارسل لبين ولا غيره ولكن اقول ان سوف نخرج بتجربة حقيقية تقول فيها المرأة المسلمة هذه اعادة صياغة حياة يعني من رمضان لرمضان يبدأ الإنسان بما يخف عند معالم معينة يقول هذا المعلم الذي أنا فيه هل أستطيع أن أصلح ما أفسده الدهر؟ يعني دائما مثلا امرأة تقول دائما أنا أضع زوجي في مقام صغير أو في مكانة صغيرة أو أن المطلقة تقول أنا كنت السبب في هذا الطلاق أو أنه فعلا كان لا أستطيع أن أعيش مع هذا الرجل وإلا ربما دخلنا سويا النار إذا عشت تحت سقف واحد وتقول ال الإنسانة التي هضم حقها من فلان أو فلان أو من أقارب أو غيره تكتب هذه التجربة أولا هو تعبير عن الذات ثاني شيء اعتراف بأن تكون هناك أخطاء مش ممكن يكون الزوج ملاكا طاهرا بامر مشكائم والزوجة شيطان أو العكس لا تعتبر نفسك ملاك والرجل شيطان لكن لابد أن هنا أخطاء وهنا أخطاء فهل نجلس سويا أو يجلس يعني الإنسان مع عقله وفكره وروحه وقلبه في لحظة صفاء ويكتب تجربته إيه الإيجابيات في هذه الحياة التي صنعها يعني أنت تزوجت من مثلا من عشر سنوات من عشرين من أقل من أكثر اكتبي هذه التجربة لماذا أنا قبلت هذا العريس هل لأن أبي أجبرني هل لأن أبي لما مات عمي وقف أمامي وامي قالت ان لم تتزوجي ما جاء ما اتى به عمك لا زواج لك وكذا وكذا، طيب او انت التي اخترتيه بنفسك حددي البدايه، طيب وانا لما تزوجته ماذا كان مقصدي؟ ان اقيم شرع الله والان تزوجته لشكله ومنظره وماله ولا و... تزوجته لدينه، فاذا واحد اثنين ثلاثه اربعه اصل في نهايه الامر الى حقائق تنفع ان تعيد الي صياغه حياتي مره اخرى. لأن كثير من ما يعرض عليها من مشاكل أن المرأة قابعة في بيت زوجها من أجل الأولاد فقط ونرى بيوتات كثيرة عندما تتزوج أخر بنت ويفرح الأب أنه ستر البنات وانتهت مسؤوليته في الحياة أول ما ترجع البيت يقول ما شاء الله يا أم فلان الحمد لله أنهينا المسؤولية وأصبحت ابنتنا في عنق رجل يتقي الله إن شاء الله له خلاص أنهيت المسؤولية طلقني ليه يا عم انا كنت باقيه معك بس يعني عشان ايه هذه البنت هل يكرم رجل من اجل بناته فقط ام ان فيه جزء من خلق يكرم من اجلها ام ان قطاع الصبر قد ولى وتبخر وما بقي لاحدنا صبر على الاخر هل القضيه بهذا المنطق هل المسلم الصادق والمسلمه الصادقه الذي يعني يضع منهج في حياته حتى تقول بناتنا التي على يعني على وشك الزواج وعلى وشك ان تطرق البيوت بازواج ما هي المعايير التي وضعتها لنفسها؟ هل طولا معينا؟ لون عينه اليمين اخضر والشمال احمر؟ والأذن الشمال اكبر من يعني هل احنا نأخذ مواصفات شكل ام ناخذ مجموع متكامل؟ شكله مقبول زي بعض العربي لطيف في الكلام العربي يعني عندنا في اهل الصعيد لم يكن واحد مريض ما احد يقول لك انه مريض كيف حال فلان والله بعافية شوية وهو مريض وكان العربي يقول على الملدوغ سليم اللي لدغته حية او عقربة يقال عنه في اللغة انه سليم سبحان الله فسبحان الله يعني. كان يقال على الاعور يقول لك اللي عينه كريمة كريمة العين سبحان الله فهذه الالفاظ الطيبة فنحن البنت تضع محددات أو نضع لبناتنا من باب المشهورة لا نستطيع نضع لبناتنا بناتنا الآن ما شاء الله ينظروا يتفلسفوا يتكلموا شيء طيب شيء جميل ولكن لا بد من المشورة ولا بد من تواصل الأجيال نحن يجب ألا ندعي كأباء وأمهات أننا نفهم كل شيء وأن بناتنا لا يفهمن شيئا بناتنا لما بلغوا السادسة والسابعة يفهموا ما يفهمنا ما لا تفهمه جدتهن لأن جدتها ما رأت زوجها إلا ليلة لا البناء هو ابن عمك جاء يتزوج طب خلو ابن عمه يشوفه لا عيب, عيب يعني ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بأزواج بناتي ليرينا البنت التي يريد أن يتزوجها فإن رأها واستحسنها تقدموا أكبر الزيجة وأما الناس لما مع بعضها وتتحدث ونشوف يعني هل هي سبحان الله فاهمة هل هي مش فاهمة هل هي بهذا المنطق ولقد قلت لكم من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حد للأخطاء وقال كم يعفو الرجل عن زوجته في اليوم وأنا أريد أن تبلغوا للزوج هذا الكلام لما ترجعه إن شاء الله بس بلغوه بهدوء يعني إن شاء الله كم يعفو الزوج عن قال سبعين مرة المرأة التي سوف تخطي السبعين مرة أصلا متخلفة عقليا وغير كاملة الأهلية وزواجها أصلا باطل لكن والرسول ماذا يقصد من حنانه صلى الله عليه وسلم يقصد إيه يقصد أن مهما أخطأت أم أولادك في انظر إليها لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يكره إنساء منها خلق رضي منها خلقا آخر بس رجل اسمه الأعمش وكان علامة فزوجته أغضبته فقال لها نأتي بصديقنا فلان زوجته هو أعمش يعني لا يرى ليلة عنده عشى ليله وهي نظرها أقل من نظره فلا تتحقق من ملامحه فلما جاء صديقه ليصلح بينهما فصديقه فكر أن زوجة صاحبه تعرف تفاصيل وجه زوجها فقال لا يغرنك من أبي محمد أن عينه اليسرى وراء ولا يرى بها وأن أنفه يسد وجهه، وأنه أفجح الرجلين وأنه كذا يجعل كل العيوب قال يا رجل يستحق من الله يا لا تعرف عني هذا ده كده من غير عيوب وطلب الطلاق ومن لو عرفت العيوب ففي ناس تحب تسطح النفوس ما شاء الله ربنا يجعلنا وياكم من المستحيل بس ليس كهؤلاء فأنا أريد أن أقول أن الإنسان يضع معالم لبناته والبنات بفضل الله سبحانه وتعالى الآن جيل الصحوة أصبحنا لهن نظرة أخرى غير نظرة الأمهات من قبل وأنا أقول بفضل الله ما زالت مجتمعاتنا العربية بخير ولن يؤثر فيها معذرة هذا الوافد الذي يريد أن يستأصل آخر ما عندنا من قيم ومبادئ لن يستطيع لماذا بفضل الله عز وجل في العالم الاسلامي اضرب لك مثال اضرب لك مثالا بسيطا ذهبت الى قرى في جنوب الجزائر قالوا ان هذه القريه ليس فيها محفظ واحد للقران قلت لا اله الا الله ربنا يرزقكم محفظين قالوا لا القريه كلها حفظه والام تجعل الولد عنده سبع وثمان وعشر سنوات يجلس على عتبة الدار ويرفع عقيرته بالقرآن فإن لحن في حكم تلاوة صححه أي مار أو أي مرة في الشارع يعني العلماء والعالمات بالقرآن ماشيين في كل حدب وصاب في القرآن فالقرية كلها حفظة ليبيا احتفلت العام قبل الماضي بالحافظ المليون ليبيا خمسة مليون خمس الشعب الليبي يحفظ القرآن هذه مبشرات زمان في أيام اللورد كرومر في مصر سنة 1904 أيام الاحتلال البريطاني لمصر من سنة 1982 إلى 1952 كان يخاف الجيش البريطاني الحق شباب مصري يحفظ القرآن بالجيش هذا ممكن يقرأ آيات الجهاد وممكن يثور علينا فكان اللي حافظ للقرآن لا يذهب إلى الجيش فقام كل أهل الصعيد وكل أهل الفلاحين في الوجه البحر شمال القاهرة بتحفيظ أولادهم القرآن كي لا يلتحقوا بالجيش الإنجليزي فحصلت مصر على ملايين الحافظة نتيجة قرار إنجليزي ما كان يقصد به إلا الشر إن الله لا يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له سبحان الله والإنسان يرى في يعني في بقاع كثيرة من الأرض حتى داخل أوروبا من يحفظ كتاب الله فبفضل الله عز وجل هذا الحفظ هو الذي يحفظ جيلنا ويحفظ نساءنا من هذا الوافد الذي مهما صنع فلن يؤثر في غابات نيجيريا قرية ذهب إليها سبعة من المبشرات من السويد وبعد ما عملوا مشروع محو أمية لمدة عام كامل بدأت كبيرات السن بأسطى المسلمات فيكلمونا عن المسيح ويسوع المخلص وبعدين الرحمة وإذا ضربك على خدك الأيمن وكذا وأن يسوع المخلص يشفيكم من الأمراض وإلى آخره بعد السنة أحد عشر امرأة فوق سن الخمسين أجادنا القراءة والكتابة فزعيمة المبشرات هذه أو المنصرات جمعتهم وقالت الأحد عشر إيه المطلب اللي تريدونه في الحياة ونحن نفذه لكم اختار واحدة منكم تقول لي ما تريدنا منا فالمرأة الكبيرة النيجيرية المسلمة قالت نريد أن نذهب إلى عمره ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المنطق يحكي لنا رحمة الله عليه الشيخ عبد حميد كشك حكاية عجيبة في سنة 31 انتشر تبشير الكنسي في مصر وبعد المبشرين ما استأنسوا خير من العوام الناس الجزار اللي هو يقول على القصاب يعني والفاكهي الفاكهة اللي بيع الفاكهة والتاجر وكده قالوا ايه رأيكم تيجوا تزوروا ابونا في الكنيسة قالوا ما نروح نزور ابونا في الكنيسة دخلوا بهو الكنيسة مرتفع وفي صمت فقعدوا ومنتظرين الاب يخرج من جوه فراجل الجزار كده من القصابين اللي يذبحنا فليه الصمت الوحد قولوا لا إله إلا الله طب ده ينفع فيه تنصير فالفطرة مستقلة في الداخل الفطرة داخل سبحان الله العظيم الإيه الإنسان مهما صنع هؤلاء فإن فطرتنا ديننا وإن ديننا فطرتنا ونحن لا نخاف على الإسلام نحن نخاف على أنفسنا فقط وأنا بالذات مما خبرت لا أخاف على المرأة المسلمة ولا أخاف على البنت المسلمة مهما كان لأن حصونها وإن كانت مهددة فإن مناعتها قوية ومناعتها قوية بما أرى من مجالس العلم لو قلنا أن هذه المحاضرة للرجال لرأينا صفا واحدا لأن ربنا سبحانه وتعالى أسأله في هذا الشهر الكريم أن يرزق عدوى حب العلم كما رزقكم أن يرزقها لأزواجكم وأبنائكم لأن دي عدوى مهمة جدا، أدعو الله أن إيه؟ أن تعدي كل العالم الإسلامي إن شاء الله. العدوى جميلة من محبة العلم ومحبة العلماء وشيء يعني يعني بفضل الله من الخير الكبير أن تكون نساؤنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رابضات على الخط واقفات صامدات لأنهن فيهن الخير كله. أريد أن أجمل في خمس نقاط ما أريد أن أقوله. النقطة الأولى لا تخف أم على ابنتها ربتها تربية وصادقتها صداقة واقتربت منها وأوجدت لها عن طريق زوجها الصالح مالا أو عن طريق مجهودها هي مالا حلالا تنفق على هذه البنت لن تنحرف أبدا إن شاء الله رب العالمين هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني إن رأيت من ابنتك فتوراً أو بعداً فما عليك إلا أن تتركيها حتى تهدأ أياماً ثم أعيديها إلى صدرك الحنون مرة أخرى وبكثرة الدعاء وليس بكثرة النقد ولا بك وبكثرة التقليل من شأنها. أنت قد تكوني تعودتي أحياناً أن تقللي من شأن أبيها، لا لا تقللي من شأن بنتك. لماذا؟ لأن المسلم سبحان الله العظيم يعني يعني يراعي أن ينظر إلى نصف الكوب المليء وليس الى نصف الكوب الفارغ. الامر الثاني ان الاخر لا يريد منا خيرا واذا ابتسم في وجوهنا فليس دليلا على انه يريد منا خيرا اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم، صح ولا لا؟ فلما نظن لما نجد الانياب الاسد بارزه الاسد لا يبتسم وهؤلاء ان ابتسموا لنا فهم يريدون شيئا. ولكننا نقول ان حصوننا يجب أن تكون قوية بأن نحصنها بأن نؤوب جميعا إلى إظهار عيوبنا لنصلحها مع ذواتنا قبل أن نعيب على الآخرين الأمر الثالث إن مجتمعاتنا مهما بلغت من الفوضى الظاهرية فإن في البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى وفي القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى وليس في الشوارع إسلاما حقيقيا يظهر عند الأزمات ويظهر بفضل الله سبحانه وتعالى عند الامتحانات القويه للامه وانا ارى انه بفضل الله عز وجل لن تضيع هذه الامه ابدا حتى يرث الله الارض من عليها فامتنا قد تمرض ولكن لا تموت امتنا كما اقول دائما شروق لا غروب هذا هو الامر الثالث الامر الرابع ان عاداتنا الذميمه التي لا تندرج تحت كتاب او سنه يعني قضية احتقار المرأة أنا أرى أنها بدأت في الاختفاء إن شاء الله رب العالمين تقليل من شأن المرأة إن شاء الله بدأت تختفي ولنعوضها في تزويج بناتنا ممن يفهم من هي المرأة فإذا فهم أن المرأة مخلوقة من جزء حي فتميل إلى جزء العاطفة وأن الرجل مخلوق من الأرض شيء جامد فعقله مقدم على عاطفته وعاطفتها مقدم على عقلها واذا فهمنا الازواج ان المراه تحتاج الى خمس مجاملات في اليوم وليس الى خمس شتائم ولا خمس تحقيرات ولا خمس يعني الفاظ بذيئه انما خمس مجاملات بعدد باعداد الصلوات الخمس المكتوبه الله يجاملها بان تصلي له خمس مرات وانت ايها الزوج لا تجاملها خمس مرات كما يجابلها رب العباد سبحانه علماء النفس اكتشفوا هذا الامر مش ينكد عليه خمسين مرة لا يعني يشيبها قبل المشيب كما شيبته هي قبل المشيب لا ما احنا إحنا مش في حرب يعني لسنا في حرب نحن في بيوت وفي مجتمعات إسلامية. النقطة الاخيرة استطيع ان اقول ان المبشرات بوجود أمثالكن في المجتمعات الاسلامية هي وجود رحمه لنا في مجتمعاتنا، وان بناتنا المحجبات انا ارى انها وان كانت تقبل يد ابيها ويد امها وراس ابيها وراس امها، انا ارى على الاب والام ان يقبلوا ايضا ايدي بناتهن المحجبات الملتزمات ورؤوسهن دلالا وتعطفا لانهن المستقبل، لانهن الأمة الواعدة التي سوف نرى فيها ومنها خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى قصة بسيطة أثرت فيها جدا جاءتني أسرة سويدية مسلمة صلت معي في المسجد منذ شهر ووجدت ابنها السويدي المولود في السويد عنده تسع سنوات وقف أمام الناس ليعبر عن حبه لي فقال بلغة عربية صحيحة ولا يتكلم سواها وحزن جدا من أهل الإمارات أن رأى فيها لهجات كما رأى العرب في السويد أصحاب لهجات فيقول بلغة عربية إني لا أحبك في الله فقط ولكن أحبك أكثر من أبي وأمي لأنك تدلنا على طريق الجنة وأبي وأمي مجرد أنهم ينفقان علي في هذه الدنيا وأنت نعمة من الله كبيرة علينا وهذا الولد يراسلنا دائما بكلمات عجيبة فأقول هذا سوف يكون في المستقبل عمر بن الخطاب وابو حنيفه النعمان وابن تيميه والعز بن عبد السلام وفي بيوتنا اولاد وبنات بهذا المنطق فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم احبتي في الله بنات الفضليات جزاكن الله عني خيرا بتجشمكن الحضور وبارك الله فيكن وان وجدتن في كلمتي ما كنتم يعني تنتظرونه فحمدا لله رب العالمين وان كانت الاخرى فحسبكم الله ونعم الوكيل وإن لله وإن لا راجعون ولا تنسوني من صالح دعائكم سعدت بكم كثيرا وبارك الله فيكم وفي أزواجكم وفي أبنائكم وبناتكم بارك الله لكم في رمضان وجعلنا واياكم من عتقائه من النار وفرج الله قرب كل مكروب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بشهر الصوم والدنيا الدنيا ملا الذكر و التهليل جائزة قرآن